سعاد ياسميه يا صاحبة السعاده ياسميه جدتك يا اغلى وليده سعاد جدتك لها قدر وسياده سعاد الي كل خصايلها حميده بيتها الطيب لها احضر شاده اتبعيها بكل دربها المديدة يا عسى افعلها تاخذين عاده <تصفيق> حب ابوك <وقرة تصفيق> العين سهيده نطيق <تصفيق> ضمك <البنك> ودقاته فؤاده <تصفيق> بالتعايض عسى <ساها> ايامك رضيده <تصفيق> تحت ظله وطبه وحب